يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقاً لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء الحلقة الثالثة والثمانون بعد المئة يا حسين البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة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 العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, إن كنت راغباً في إيمانك، فلسفة الرجعة أيام الله ثلاثة يوم القائم يوم الرجعة يوم القيامة الكبرى في هذه الحلقة سأبدأ حديثي معكم من فلسفة الرجعة لماذا الرجعة ولماذا كان نحر الحسين ثمنا للرجعه تقدم الحديث في الحلقات الماضيه قطعا بسبب المعطيات والتفاصيل التي ذكرت في طوايا الحلقات المتقدمة سيأتي هذا السؤال بشكل طبيعي ما فلسفة الرجعة ما الحكمة من الرجعة لماذا الرجعة ولماذا قدم الحسين نحره ثمنا لهذا المثمن سيبدأ جوابي من الحديث عن الغيبة عن غيبة إمام زماننا قد تستغربون مقالتي هذه فالسؤال عن الرجعه وانا اتحدث عن الغيبه ستعرفون النتيجه الواضحه المفيده في اخر الكلام لا أدري هل سيكون آخر الكلام في هذا الموضوع في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد أنا والوقت وهذا الموضوع لذا سأبدأ من الغيبة ولا تنسوا فإن الغيبة مقدمة ليوم الظهور ويوم الظهور مقدمة ليوم الرجعة ويوم الرجعة مقدمة ليوم القيامة الكبرى فهناك ترابط هناك تواصل ولذا فانني ساحدثكم عن فلسفه الغيبه عن الحكمه من الغيبه وبالدقه فان الحديث سيكون جوابا لهذا السؤال لماذا الغيبة لماذا غاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سأبدأ معكم الحديث عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسه وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه حدثتنا أحاديثهم الشريفة عن فلسفة غيبة إمام زماننا وقد بيّنت لنا جوانب عديدة سأطرحها بنحو موجز بين أيديكم حدثتنا كلماتهم الشريفة من أن سعي الساعين لقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان سببا في غيبته فلو أن الإمام مشخص موجود بين الناس بعد قتلهم للإمام الحسن العسكري فإنهم سيبادرون إلى قتله وهذا الأمر سيبقى موجودا على طول الخط حتى في زماننا هذا على أي حال نحن والروايات نحن والأحاديث الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني ابن ابي زينب النعماني المتوفى سنه 360 للهجره، وهذه الطبعه طبعه انوار الهدى قم المقدسه، الطبعه الاولى 1422 هجري قمري صفحه 183 الحديث الحادي والعشرون بسنده عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم غيبة قصيرة وغيبة طويلة وهذا جزء من ثقافتنا المهدويه وصحابه الائمه في زمن الصادق وقبل الصادق وبعد الصادق كانوا يعرفون من ان للامام غيبتين الصادق يقول ان للقائم غيبه قبل ان يقوم قلت زرارة يقول: قلت ولم ذلك؟ قال انه يخاف القتل وأومأ بيده الى بطنه نص ما جاء في الرواية هكذا قال انه يخاف وأومأ بيده الى بطنه وفي روايات أخرى أومع إلى بطنه وأومع إلى رأسه أومع إلى رأسه إنها إشارة إلى قطع الرأس هذه إشارات عرفية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ففي زمان الإمام الصادق كان الناس يشيرون بحركة إلى البطن يقصدون بذلك القتل من أنه سيقتل مثلما نشير إلى المذبح نشير إلى المنحر ما يسمى بالحلق فالإمام أشار إشارة يفهم منها القتل زرارة هكذا يقول سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت ولم ذلك قال إنه يخاف وأومأ بيده إلى بطنه هو يقول يعني القتل زرارة يشرح لنا تلك الإيماء وأومأ بيده إلى بطنه فتلك الإيماءة تلك الإشارة إلى بطنه في زمان الأئمة في زمان هذا الحديث كانت تعني القتل ولذا شرحها زرارة فقال يعني القتل روايات بهذا المضمون عديدة وكثيرة في كتبنا الحديثية تنتشر في هذه الكتب حتى في هذا الكتاب نفسه في كتاب غيبة النعماني إذا ما رجعتم إلى الأحاديث التي تسبق هذا الحديث أو إلى ما جاء بعده من الأحاديث التي ذكرت بشكل تفصيلي أو بشكل إجمالي فهناك مجموعة من الأحاديث تخبرنا من أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت بسبب سعي الساعين إلى قتله الأحاديث تخبرنا من أن ساعين إلى قتله لم يكونوا فقط من جهة الحكام والظالمين حتى من جهة الشيعة والهاشميين من جهة الشيعة الذين يقولون نحن شيعة ما هم على طرائق كانوا على طرائق والهزال على طرائق هذا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 214 بسنده عن أبي خالد الكابولي أبو خالد الكابولي يقول سألت أبا جعفر إمامنا الباقرة صلوات الله عليه سألت أبا جعفر أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة بنو فاطمة ما قال بنو علي وإنما أولاد الحسن والحسين بنو فاطمة يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على ان يقطعوه بضعه بضعه بنو فاطمه من الشيعه من الهاشميين من العلويين بل من الفاطميين فما بالكم بالأبعدين أبو خالد الكابلي هكذا يقول سألت أبا جعفر يعني الباقرة صلوات الله عليه أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه فقال يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة قطعة قطعة أنا لا أريد أن أعلق كثيرا لأن المطالب التي أريد عرضها بين أيديكم كثيرة ومفصلة هذا حديث من غيبه الطوسي وهذا حديث اخر انني اقراه عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها انها طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدسه وهذا هو الجزء الثاني من مجموعه عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه صفحة 325 رقم الحديث 1175 حديث منقول عن إمامنا الحسن العسكري عبد الله ابن الحسين ابن سعد الكاتب قال قال ابو محمد امامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه قد وضع بنو اميه وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين امامنا الحسن العسكري يبين لنا هذه الحقيقه يقول قد وضع بنو اميه وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين احداهما انهم كانوا يعلمون انه ليس لهم في الخلافه حق فيخافون من ادعائنا اياها وتستقر يعني تستقر الخلافه حينئذ في مركزها في مركزها الاصل انهم كانوا يعلمون من هم بنو اميه وبنو العباس أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق فيخافون من ادعائنا إياها وتستقر تستقر هذه الخلافة بسبب ادعائنا إياها في مركزها إحداهما هذه وثانيتهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواتره قطعا هذا الاستعمال هنا ليس استعمالا وفقا لمصطلحات النواصب وليس استعمالا وفقا لمصطلحات حوزه الطوسي التي تستعمل مصطلحات النواصب المراد من الأخبار المتواترة المراد هنا المعنى اللغوي وليس معنى اصطلاحيا ابتكره نواصب السقيفة وسار عليه نواصب النجف تحدثوا عن نواصب الشيعة في النجف وإنما المراد من الاخبار المتواتره هنا بحسب اللغه بحسب العرف لا بحسب اصطلاح النواصب من الفريقين وثانيتهما انهم قد وقفوا من الاخبار المتواتره على ان زوال ملك الجبابره والظلمه على يد القائم منا وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله إما أن يمنعوا تولده وإما أن يباشروا قتله فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله فأبى الله تعالى أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ الكلام واضح وصريح وجلي جدا ومن عوالم العلوم إلى كمال الدين وتمام النعمة إلى ما جاء مرويا عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة حديث طويل هو الحديث الخمسون يبدأ من صفحة 386 عن السدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد تحدثت عنه مرارا في برامجي وشرحته وبينت تفاصيله لكنني أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف صفحة 388 والإمام يتحدث عن سنن الانبياء عن سنن بعض الانبياء التي تجري على امام زماننا فاشار الى ما جرى على النبي موسى في قصه ولادته وكيف ان فرعون كان يشق بطون الحوامل بحثا عن موسى ولكنه بعد ذلك رباه في بيته في قصره على اي حال الامام الصادق يقول وكذلك بنو اميه وبنو العباس يبحثون عن القائم في اي جهه من الجهات لانهم يعلمون ان نهايه حكم الجبابره على يد القائم من ال محمد وكذلك بنو اميه وبنو العباس لما وقفوا على ان زوال ملكهم وملك الامراء والجبابره منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوه ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون تلاحظون ان الكلمات واحده هي هي كلمات امامنا الحسن العسكري وكلمات امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فهناك من يسعى لقتل امامنا حتى قبل ولادته كانوا يخططون لقتل آبائه حتى ينقطع النسل وكانوا يبحثون عنه في كل زاوية في كل جهة يستطيعون أن يجدوا علامة إشارة أن يجدوا أي شيء يوصلهم إلى القضاء على القائم صلوات الله وسلامه عليه ولقد فعل العباسيون ما فعلوا بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري هناك الكثير من الأحداث ما ذكرت وهناك العديد من الأحداث ذكرت وهي موجودة في هذا المصدر الذي بين يديه وفي غيره تحدثنا عن عزمهم القاطع ان يقتلوه لو ظفروا به من هنا كانت الاحاديث تخبرنا عن ان الحكمة من غيبته من غيبة إمام زماننا عن أن فلسفة الغيبة تجنب القتل قطعا هذا وجه من الوجوه فلسفة الغيبة ما هي قد حصرت وقيدت بهذا العنوان هذه جهه من الجهات برنامج الغيبه برنامج طويل عريض معقد عميق صحائفه كثيره جدا وفي كل صحيفه هناك الكثير من السطور وفي هذه السطور الكثيره هناك الكثير من الكلام الغيبه نعمه محنه بليه سر من اسرار محمد وال محمد الغيبة حكاية طويلة طويلة طويلة حين نتحدث عن فلسفتها وحين نتحدث عن حكمتها فإننا نتحدث عن بعض سطور من بعض صحائفها نذهب الى فصل يا رب اخذ كل عمري ويا رب عرفتك قمت احس برحمه الله وادر هي من رحمتك زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك الزياره اخذ كل عمري وانطيلي زياره حياتي بدونك ما احس قيمه حي حياتي صلاتي اذا ما زورك صلاتي اسيرك بنتي لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها صفحة 144 الحديث الثالث وهو حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان وحذيفة بن اليمان من خواص رسول الله ومن خواص سيد الأوصياء أمير المؤمنين هكذا يقول ان علمنا اهل البيت سينكر ويبطل من الابطال ان علمنا اهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته وَيُسَاءُ إِلَى مَنْ يَتْلُوهُ بَغْيًا وَحَسَدًا بَغْيًا ظُلْمًا هذه الحكاية مستمرة على طول زمان غيبة إمام زمانه على طول زمان غيبة إمام زماننا وإلى يومنا هذا قطعا القتل على أنواع القتل قد يكون بسفك الدم يسفك دمه ويسفح فيقتل لماذا لانهم لا يريدون لثقافه اهل البيت ان تصل الى الناس لماذا يقتلونهم لماذا يقطعون رؤوسهم لماذا يسفحون دماءهم لماذا لماذا تهدر حياتهم هل هناك من منفعه في هدر حياتي رواة حديث أهل البيت ينتفعون منها على مستوى مادي على مستوى معنوي ليس هناك من هدف الهدف واحد هدف واحد واضح لا يريدون لحديث أهل البيت أن يصل إلى الناس لا يريدون لثقافة العترة أن تصل إلى الناس لا يريدون لرواة الحديث أن يفعلوا بيعة الغدير فيما بين هذه الأمة بيعة الغدير توجهنا إلى أن نتمسك بالقرآن وأن نتدبر فيه بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نتمسك بالعترة وحديثها بشرط أن نأخذ قواعد الفهم من علي وآل علي فقط هذا علي يفهمكم بعدي هذه أحد بنود بيعة الغدير التي بايعنا عليها هذا أحد بنود بيعة الغدير التي بايعنا عليها فإذا الغاية أن لا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس فكيف سيقتل الرواة مرة بقطع رؤوسهم وأخرى بحبسهم وسجنهم وأخرى بوضع العوائق أمامهم وأخرى بقطع أرزاقهم بحيث أن حياتهم ستصبح مشلولة فلا يستطيعون أن يتحركوا بشكل صحيح وأخرى بتشويه سمعتهم وتحريف كلامهم وتهييج الناس عليهم وأخرى بمنع الناس وتشكيك الناس فيهم بمنع الناس أن يستمعوا إلى حديثهم لأن الهدف هو منع وصول حديث أهل البيت إلى الناس فهذه العملية جارية على الأقل بالنسبة لي ولا أريد أن أقنعكم بما أنا مقتنع به إنني منذ أكثر من أربعين سنة أنا أنشر حديث أهل البيت لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق والى هذه اللحظه صدقوني لا نشرت فكرا ماركسيه ولا نشرت فكرا وجوديًا، ولا تحدثت عن اي فلسفه من هذه الفلسفات التي انا مطلع على تفاصيلها ما حدثت الناس بحديث في هذا المجال ولا دعوتهم إلى فكر باطني يحارب الفكر الظاهر منذ أن تحدثت في أول حديث لي وإلى الآن وأنا أقول من أن الدين ظاهر وباطن مثلما يقول محمد وآل محمد لأنني مؤمن بظاهرهم وباطنهم ولا حدثت الناس بحديث النواصب ولا ولا ولا إنني ما نقلت إلا قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم ربما أخطأت في مكان أو في أمكنة اشتبهت تلك هي الأخطاء البشرية العادية والاشتباهات البشرية في النقل لكن المنهج والمسار هو هذا وأحاديثي ومحاضراتي ومجالسي ودروسي منذ الثمانينات يتوفر الكثير منها على الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تتفحصوا ذلك بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحة ما أقول والله لقد حاربوني في جميع الاتجاهات وإلى هذه اللحظة جريمتي الوحيده نشر حديث اهل البيت فانا راويه من رواه حديثهم لا يستطيع احد في الوسط الشيعي ممن يعرفون اهل العلم وممن يعرفون الجو العلميه الدينيه الشيعية أن ينكر ذلك علي، فأنا راوية من رواة حديثهم، لكنني أقول لكم ما أنا بحجة على أحد، حتى لا تتصوروا أنني أشير إلى التوقيع الشريف، من أن رواة الحديث حجة عن صاحب الأمر أنا راوية للحديث إذا كنت حجة فأنا حجة على نفسي لأنني محجوج بعلمي لست حجة على أي أحد حتى أسرتي لست حجة على اسرتي الصغيرة أنا حجة على نفسي محجوج بعلمي ولا أقول غير ذلك لكن بالنتيجة فأنا راوية من رواة الحديث لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك علي، أنني أتحدث في أجوائنا الحوزوية في أجوائنا العلمية في أجوائنا الشيعية في أجواء النجف وكربلاء في أجواء قم لا يستطيع أحد منهم أن ينكر ذلك علي لقد واجهت ما واجهت وإلى هذه اللحظة ولن ولن يتغير ذلك إلى آخر لحظة من حياتي هذا هو الذي أنا أعرفه وهذا هو الذي عشت معه طيلة حياتي إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته بسفك دمهم بقتل سمعتهم بقطع أرزاقهم بوضع العوائق والحواجز أمامهم بإبعاد الناس عنهم بإثارة الناس ضدهم الهدف ألا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس وفي واقعنا الشيعي الا تصل ثقافه اهل البيت الى شيعه المراجع فمراجع النجف وكربلاء يخافون ان تصل احاديث رواه الحديث لا اتحدث عن هذه المجموعات الجاهله الغبيه التي تسمي نفسها برواه الحديث أنا لا أتحدث عن هؤلاء أنا أتحدث عن رواة الحديث الذين تنطبق عليهم مواصفات رواة الحديث بحسب ثقافة العترة الطاهرة مثلما وضعوا لنا القواعد والقوانين اعرفوا منازل الرجال عندنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على اي اساس اعرفوا منازلهم بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا واحسان الروايه حفظها بشكل صحيح القاؤها بشكل صحيح معرفه مضمونها بشكل صحيح وهذا يقتضي أن نعرف قواعد التفهيم من خلال الاطلاع الواسع والتفصيلي على حديثهم وبالدرجة الأولى على قرآنهم المفسر بتفسيرهم ذلك التفسير الذي يستند إلى معرفة قراءتهم للقرآن فأهل البيت عندهم قراءة للقرآن تختلف عن قراءة المصاحف التي يعرفها الناس صحيح نحن ملزمون بحسب تعاليم العترة أن نقرأ القرآن وفقا لما يقرأه الناس في المصاحف لكن في التفسير لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بحسب قراءة الناس بحسب قراءة المصاحف في التفسير يجب علينا بحسب بيعة الغدير أن نفسر القرآن بحسب قراءتهم فلا بد أن نكون عارفين بقراءتهم بشكل دقيق وأن نكون مطلعين على قواعد تفسيرهم وأن نكون على إلمام بمنهج تفسيرهم لأننا نحتاج ذلك في أي شيء حينما نشك في حديث فإننا ملزمون بعرضه على الكتاب المفسر بتفسيرهم لا بتفسير النواصبي لا بتفسير نواصبي سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصبي سقيفة بني نجف إنني أتحدث عن رواة حديث بهذا المستوى بهذه المواصفات لا هذه المجموعات الجاهلة الغبية الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف وهذه التسمية رواة الحديث هم البلغاء الفصحاء لو لم يكونوا من البلغاء الفصحاء كيف نقلوا لنا بلاغة أهل البيت وفصاحة أهل البيت كيف نقلوها لنا لو لم يكونوا بهذا المستوى العالي وكيف فهموا الاحاديث لو لم يكونوا على بلاغه عاليه وفصاحه عاليه. ما نحن نقرا في احاديثهم وفي رواياتهم على سبيل المثال اقرا لكم ما جاء في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه صفحة 29 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هؤلاء هم المامونون فال محمد لا يعطون معارفهم ولا يعطون علومهم للخائنين الخائنون الذين يعادون هؤلاء المامونين هذه قواعد فكر ال محمد وصية إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في طامورة السجن وخرجت الوصية من طامورة سجنه وحبسه إلى علي بن سويد السائي فماذا جاء في الرسالة؟ لا تأخذن معالم دينك معالم الدين العقيدة أولا وبعد ذلك تأتي التفاصيل الأخرى لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا عن غير شيعتنا من شيعتنا الجهال من شيعتنا الأغبياء أم من رواة الحديث الذين يوصفون بهذه المواصفات لا تاخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان شيعتنا الذين الهمناهم وعلمناهم وفهمناهم حديثنا ورواياتنا هؤلاء هم المامونون فال محمد لا يخزنون علومهم ومعارفهم عند الخونه الذين يحاربون هؤلاء هم الخونه هم الكذابون هذه هي الحقيقه الواضحه عبر التاريخ والى يومنا هذا وهذه قواعد وقوانين ثقافه اهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا فراويه حديث اهل البيت الذي تنطبق عليه هذه المواصفات لا يؤخذ تقييمه من الخونه الكذابين الجهال الذين لا يفقهون شيئا من حديث اهل البيت هؤلاء هم المأمونون مثلما وصف إمامنا الرضا زكريا ابن آدم من أنه المأمون على الدين والدنيا ومثل ما قال إمامنا الكاظم لابن سويد السائي لا تاخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم تعديت هؤلاء المامونين اخذت دينك عن الخائنين فال محمد لا يخزنون علومهم وثقافتهم عند الخونه ولذا فان الخونه ونحن نراهم بأعيننا هم أجهل الناس بحديث العترة وبفقه العترة إن كانوا من المراجع وخاصة الشيعة أم كانوا من عامة الشيعة إن علمنا أهل البيت سينكروا ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا وحق الحسين هذه المعاني بغض النظر تصدقون كلامي أو لا تصدقون كلامي إنني أعايشها منذ أكثر من أربعين سنة وإلى هذه اللحظة ما بقي قريب ولا بعيد إلا وصدر منه شيء من هذا المضمون باتجاهي وجريمتي حديث العترة الطاهرة لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق من القريبين قبل البعيدين واتحدث عن القريبين بكل معنى هذه الكلمة لأن لها مراتب لها مصاديق ولا أريد أن أدخل في التفاصيل فليس الحديث عني إنما أردت أن أقول لكم من أن رواة الحديث يقصدون بالقتل لأنهم ينقلون حديثا عن قائم آل محمد ولا قيمة لهم إذا أردنا أن نقايسهم بقائم آل محمد فما بالكم بقائم آل محمد كيف لا يكون هناك سعي لقتله في زماننا هذا أو في الأزمنة القادمة تذكروا هذه الكلمات إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا تقتل رواته بسفك دمهم أو بإهدار سمعتهم على السنة القاصي والداني افتراءات وأكاذيب واتهامات وقولوا ما تشاؤون لا أتحدث عن نفسي فقط وإنما هذا هو التأريخ المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي حينما حاول أن يغير اتجاه البوصلة عند الشيعة من الاتجاه الناصبي الطوسي إلى حديث أهل البيت بدرجه من الدرجات وكان اهتمامه في مساله الاحكام والفتاوى ما نجح في ذلك للمعوقات التي وضعت في طريقه وقالوا ما قالوا عن وهو مذموم الى يومنا هذا وحينما حاول الميرزا محمد الاخباري ان يغير اتجاه البوصله ايضا فعلوا ما فعلوا به الى ان قتله المرجع الاعلى في النجف شيخ موسى الكاشف الغطاء قتله بفتاوى وحكايته مفصله تحدثت عنها في برامجي السابقه قتلوه قتله اهل الكاظميه استنادا الى فتوى المرجع الاعلى في النجف والمرجع الاعلى شيخ موسى الكاشف الغطاء جاء بنفسه الى الكاظميه حكايه مفصله وجريمه بشعه مع ان الميرزا الاخباري لم يكن قد نجح ايضا الا بحدود جزئيه لكنهم قضوا على ذلك النجاح حتى قبره بعد ذلك اعفوا اثره كان له قبر في بعض خرائب الكاظميه فمراجع النجف الذين جاءوا بعد موسى الكاشف الغطاء سعوا في إعفاء قبره وعملية قتله كانت جريمة بشعة جدا هجموا على داره قتلوه قتلوا ولده واستباحوا حرمة عائلته وقتلوا أضيافه جريمة بشعة ثم حملوا راسه وراحوا يطوفون براسه في الصحن الكاظمي واقيمت الاحتفالات المرجع الاعلى تزوج بنت مرجع الكاظميه تزوج بنت سيد عبد الله شبر واقاموا له الاحتفالات مباشره في اليوم الثاني بعد ان قتلوا الميرزا الاخباري وخيط في نعال الميرزا الاخباري خيط في نعال الميرزا الاخباري هو افضل من شيخ موسى كاشف الغطاء وبقيه المراجع الذين كانوا معه من مراجع كربلاء ومن مراجع الكاظمية الذين اجتمعت كلمتهم على قتل هذا الرجل الذي كان يدعو الشيعة إلى التمسك بحديث أهل البيت وما كانت محاولته عامة شاملة أكثر حديثه كان أيضا في اتجاه الفتاوى والأحكام وحتى الشيخ الإحسائي حاولوا قتله مع أن محاولته لم تكن ناجحة إلى ذلك الحد فقد بقي على منهجهم الطوسي الناصبي الفقهي الشافعي المعتزلي بقي على نفس المنهج ولازال الإحسائيون من أتباع الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي على هذا المنهج هو غير اتجاه البوصلة في الجانب العقائدي مع اشتباهات في هذا الأمر خصوصا فيما يرتبط بالصديقة الكبرى ومطالب أخرى لكنه استطاع أن يغير شيئا من اتجاه بوصلة العقائدية ومع ذلك سعوا إلى قتله فخرج فارا من العراق وكان شيخا كبيرا هرما وكان مريضا لكن مراجع النجف وكربلاء اتفقوا مع الوالي العثماني في بغداد على قتله وصلت إليه الأخبار خرج فارا إلى الحجاز وتوفي في المدينة بعد وصوله بمدة قليلة توفي في المدينة في المدينة المنورة أقصد أن الذين حاولوا أن يغيروا اتجاه البوصلة الشيعية بعيدا عن المنهج الطوسي الناصبي الشافعي المعتزلي الذي لا زال مسيطرا إلى اليوم لا نجح وتم القضاء عليهم وأنا أعترف من أنني منذ أكثر من أربعين سنة أحاول أن أغير اتجاه البوصلة هذه لكنني فشلت ما نجحت وإلى هذه اللحظة ولا اعتقد انني سانجح في ذلك الحكايه هي الحكايه والبرنامج هو البرنامج انهم نصبوا انفسهم ائمه والشيعه صنمتهم وانتهينا وهذا البرنامج يطبقونه على رواة حديث أهل البيت وإذا ما خرج إمام زماننا سيطبقون برنامج القتل عليه أيضا الروايات تحدثنا عن هذا وقد فصلت القول في هذا الموضوع في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء الى من يتلوه بغيا وحسدا نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم أن يسلم, يسلم لهم ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي, التي يبدلها الله, الله من السلام, من السلام ويسلم, ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها, فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل, ويعجل السلام, السلام لكم, لكم بجميع, بجميع ما, ما فيه في بعض الأحاديث <تصفيق> أن آلافا مؤلفة من أهل النجف يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على قتل الحجة ابن الحسن هذا في بعض الأحاديث هي غير الأحاديث التي تتحدث عن أن جميع أصحاب العمائم من المراجع والخطباء سيخرجون من النجف لقتال صاحب الأمر أولاً سيبايعون السفياني وثانياً سيخرجون مع جيش السفياني في قتال الإمام وثالثاً يخرجون بأجمعهم مع جيش السفياني سيخرج بعضهم يبايعون السفياني عبر القائد الذي يرسله إلى النجف يخرجون مع جيش السفياني يخرجون قواتهم يخرجون مقاتليهم وهم ايضا يخرجون يخرج بعضهم لملاقات جيش الامام في اطراف الكوفه وبعد ذلك يخرجون بين النجف وكربلاء بقبضهم وقضيضهم مراجع النجف جميعا من دون استثناء الروايات تقول لست انا كل العمائم وبعد ذلك أهل النجف سبعون ألف في الرواية سبعون ألف سبعون ألف من أهل الكوفة قطعا من النجف والمحافظات العراقية الأخرى يتفقون على قتل الإمام بعد هذه الحوادث بعد خروج المراجع وبعد مقتلتهم بين النجف و يخرجون النجفيون شيعة العراق هدفهم فقط قتل الحجة ابن الحسن الروايات هي التي حدثتنا إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وعودوا إلى بعض الحلقات المختصة بهذا الموضوع من الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج من برنامج الخاتمة فقد تحدثت عن هذا الموضوع أيضا عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج وذكرت الأحاديث وذكرت المصادر وبينت التفاصيل فليس هناك من امر مستغرب ابدا ابدا ابدا, أبداً هذا هو واقع الشيعه وهذا هو واقع النجف وهذا هو واقع المرجعيه الشيعيه هم الآن من نفس المنهج من المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي لو يجدون مجالاً أن يقتل بعضهم بعضاً لفعلوا أنتم لا تعلمون ماذا يجري من قذارة في الصراع فيما بينهم في الكواليس لا يظهرون هذا للناس قذاره ونجاسه وحقاره فيما بين مراجع النجف وليس الحديث عن الجغرافيا اتحدث عن مراجع الشيعه اكانوا في النجف اكانوا في كربلاء اكانوا في قم اكانوا في مشهد في اي مكان كانوا في الهند في باكستان في لبنان في البحرين في اي مكان من الامكنه ما هم يشربون من نفس الانيه وهم على نفس المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي لكن الظروف الموضوعيه واحكام الزمان وقوانين الدول وطبيعه الحياه لا تسمح لهم ان يظهروا قذارتهم في الصراع فيما بينهم ولكن يطفو على السطح ما يطفو اما اصحاب العمائم في النجف بشكل عام يعرفون هذه الحقائق هم مطلعون عليها لكنهم حينما يتحدثون عن الصفاء فيما بين المراجع وعن الاتفاق يظهرونهم ملائكة مقدسين وهم من أخبث خلق الله هذه هي الحقيقة المقشرة ولذا فإنهم مهيئون بشكل كامل لبرنامج قتل إمام زماننا الروايات تخبرنا عن ذلك وواقع النجف أتحدث عن كواليسها أنا لا أتحدث عما يقدم للشيعة ضمن برنامج استحمار الشيعة أنا لا أتحدث عن هذه الثقافة الدخية عند قطعان الشيعة أنا أتحدث عن الحقائق الموجودة في كواليس المرجعية الشيعية وأنا جزء منها جزء من هذه الكواليس أنا مطلع عليها أنا أعرفها بتفاصيلها أنا لا أحدثكم عن ظنون أنا أحدثكم عن حقائق ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تعرفوا التفاصيل الواضحة. إذا كانت الروايات تتحدث عن سعي بني أمية لقتل صاحب الزمان، وعن سعي بني العباس لقتل صاحب الزمان، فمراجع النجف بحسب حديث الصادق هم ألعن من بني أمية. الإمام الصادق هكذا وصف.. أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة إنهم ضعفاء العقيدة ما هم بضعفاء الجيوب أموالهم قليلة ولا بضعفاء الأبدان أبدانهم ضعيفة ضعفاء العقيدة ضعفاء الثقافة الصحيحة الأصيلة هؤلاء هم الديخيون فمراجع النجف اضر على هؤلاء من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه لماذا لانهم يضلونهم ويمنعونهم الامام هكذا يقول يضلونهم ويخدعونهم ويشبهون عليهم ويمنعونهم من قصد الحق المصيب والله هذه كلمات صادق ما هي كلمات موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري ولطالما تحدثت بها ولطالما قرأتها ولطالما شرحتها عودوا إلى برامج المفصلة الواسعة ستجدون التفاصيل في جميع الاتجاهات فإذا كان بنو أمية مثل ما قرأت عليكم في الروايات يبحثون عن إمام زماننا أو عن الذين يكونون آباء له كي يقتلوهم وكذلك العباسيون فإن مراجع النجف بحسب الصادق صلوات الله عليه هم اسوا من بني اميه واضر من بني اميه خصوصا ونحن بحسب القرائن الموجوده لدينا نعيش في الزمان العباسي فهم يجمعون بين سوء العباسيين وسوء الامويين ولذا هم العنوا واسوا واضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أضر على الشيعة ما أنا الذي أقول هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره ونحن أمرنا أن نجعل تفسيرهم تفسيرا للقرآن فقط وبعد ذلك نجعل القرآن قاعدة للتقييم وميزانا نزن الحقائق به نزن الحقائق بقرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسير محمد وآل محمد فقط وفقط نذهب إلى فصل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 إنها فلسفة الغيبة الحكمة من الغيبة الإمام هكذا يقول وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغيه زمانه لا يعني ان الائمه بايعوا. الائمه لم يبايعوا، امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اذا صح ان يقال من انه قد بايع فانه قد بايع مكرها، وإذا رجعنا إلى التفاصيل في الحقيقة إن الأمير لم يمسح على يد أبي بكر. إذا رجعنا إلى كتاب سليم ابن قيس فإن الأمير لم يمسح على يد أبي بكر وكانت. يده مقبوضة أبو بكر هو الذي فتح يد الأمير ومسح عليها وفي الحقيقة أن الذي يمسح على يده هو المبايع إذا أردنا أن ننظر إلى بروتوكول البيعة هذا ليس مهما البيعة في القلوب والعقول لكننا اذا اردنا ان ننظر الى بروتوكول البيعة فان الماسح بيده هو المبايع والممسوح على يده هو المبايع الذي حصل في بيعة الامير في سقيفة بني ساعده الذي حصل ان ابا بكر فتح يد الامير ومسح عليها واكتفى بذلك، المهم ان شيئا كالبيعه حصل كي يقولوا للناس من ان عليا بايع ابا بكر هذا هو الذي حصل على اي حال فالامير بايع مكرها إمامنا الحسن لم يبايع معاوية وإنما هادنه على شروط وعلى اتفاق وتفاصيل وتلك الشروط هي التي أعطت الحسين الشرعية الظاهرية أن يخرج على يزيد شروط الإمام الحسن هي التي أعطت الشرعية الظاهرية الحسين لا يحتاج إلى شرعية لكنني أتحدث عن شرعية ظاهرية عرفية اجتماعية سياسية إعلامية فمعاوية بحسب الشروط التي اشترطها إمامنا الحسن عليه إذا ما توفي الحسن وكان معاوية في الخلافة فإذا ما مات فإن الخلافة تنتقل إلى الحسين. إذا مات معاوية فإن الخلافة تنتقل إلى الحسن إذا كان حيا. وإذا ما توفي الحسن فإن الخلافة تنتقل إلى الحسين. هكذا كان الاتفاق. ما ذكرته لكم في الحلقات المتقدمة من أن الذي قام به إمامنا الحسن من تمهيد للمشروع الحسيني كان أعظم وأكبر من كل التمهيد الذي تقدم على تمهيده منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أشرت إلى شيء من هذا المعنى أنا لست بصدد الخوض في هذه التفاصيل فمقصدي أن الأئمة لم يبايعوا وإنما مثل ما قال إمام زماننا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه إنه الأمر الواقع وقعت الأمر الواقع فهو لا يستطيع أن يعارض الخليفة الذي لم ينصبه الناس وإنما هو نصب نفسه وفي بعض الأحيان الجواري والغلمان والعبيد في قصور بني العباس هم الذين ينصبون الخليفة إنها دولة الخصيان كما كانوا يسمونها إنها دولة المأبونين وأشعار دعبل تشير إلى ذلك لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم من أشعار دعبل التي تشير إلى أبنة الخلفاء إذا وجدت فرصة في الأيام القادمة سأقرأ عليكم شيئا من أشعاره التي تشير إلى هذا، وهذا هو الحال على طول الخط طول الخط من البدايات فالأئمة ما بايعوا بيعة واضحة لكنه الأمر الواقع هذا هو الذي يقصده إمام زماننا وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم لماذا جاء الإمام بهذه الآية الإمام جاء بهذه الآية لأن جانبا جانبا من علة الغيبة يرتبط بالواقع الشيعي والإمام لا يريد أن يشير في هذا التوقيع إلى حالة الفساد وإلى حالة التردي في الواقع الشيعي فهذه الرسالة وهذا التوقيع صدر في زمن حساس جدا لذا في الرسائل التي بعث بها إلى الشيخ المفيد تحدث إمامنا عن فساد الواقع الشيعي وخصوصا عن فساد مراجع الشيعة وبيّن جانبا من علة الغيبة من أن مرد ذلك الى مراجع الشيعه والى الشيعه انفسهم ذلك وجه من الوجوه قلت لكم الغيبه حكايتها طويله عريضه بعيده عميقه متشعبه جدا واما عله ما وقع من الغيبه فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم أعود إلى الكتاب الكريم كي نقف عند هذه الآية سورة المائدة الآية الحادية بعد المائة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم والآيات لها مطالع ولها مجاري سأضرب لكم وجها من وجوه هذه الآية على سبيل المثال من تفسيرهم أنا لا أذكر لكم شيئا من عندي أو من أي أحد من أبناء البشر لا من نواصب سقيفة بني ساعدة ولا من نواصب سقيفة بني نجف مثلما وعدتكم من أنني بكل استطاعتي لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع هذا هو تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية والرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قبل أن أقرأ الرواية عليكم نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته رايه هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم امامنا الباقر يحدثنا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 فقال لها الثاني غطي قرطك فان قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا فقالت له هل رايت لي قرطا يا ابن اللخناء اللخناء الفاجره القذره ونسب الخليفة معروف من جدته صهاك إلى أمه حنتمة إلى جدة من جداته قبل صهاك باطحلي أو باطحلى كما ذكرت في كتب التأريخ نسبه معروف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 فأخبرته بذلك وبكت فخرج رسول الله فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع هذا النداء الصلاة جامعة ليس للصلاة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 لشفعت في أحوجكم في أكثركم حاجة فكيف لا تنفع قرابتي لا يسألني اليوم أحد من أبواه إلا أخبرته النبي لا يجيب على مثل هذه الأسئلة ولكن هي حالة استثنائية هو يشير إلى الرجل نفسه لا يسألني اليوم أحد من أبواه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال من أبي فقال أبوك غير الذي تدعى له أبوك فلان ابن فلان فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك الذي تدعى له ثم قال رسول الله ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبي ما باله فقام إليه الثاني يعني عمر فقال له قال لرسول الله اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله اعف عني عفا الله عنك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الحديث فيه تفصيل انما اردت ان انتفع من هذه اللقطه وهي بحاجه إلى شرح وتوضيح أنا لست بصدد التفسير هنا إنها لقطة مقتضبة سريعة أردت أن أقول من أن الإمام الحجة حينما ذكر الآية أراد أن يقول من أن مشكلة من أن فسادا من أن خرابا في واقعكم أنتم يا أيها الشيعة لكن الظرف الزمني الذي صدرت فيه هذه الرسالة لم يكن مناسبا للحديث عن هذا الموضوع ولذا فإنه أشار إلى جهة أخرى من جهات علة الغيبة فأشار إلى قضية البيعة في الأعناق وهي أيضا جزء من فلسفة الغيبة فإمام زماننا ما عاش ظاهرا في ظل حكومة من الحكومات حتى يكون لتلك الحكومة لذلك الخليفة لذلك الملك لذلك السلطان من سلطة عليه بحسب الأمر الواقع مثل ما جرى في زمان آبائه وأجداده صلوات الله عليهم وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم المشكلة فيكم فلنترك الحديث عن هذا الموضوع سأبين لكم جهة من الجهاد إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه بحسب الأمر الواقع وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي ما أشرت إليه فيما يرتبط بالواقع الشيعي جاء مذكورا في رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. في الرسالة الأولى، في الرسالة الأولى والتي وصلت سنة أربعمية وعشرة. التوقيع الشريف متى وصل؟ وصل في سفارة السفير الثاني والغيبة الصغرى الغيبة القصيرة متى انتهت؟ سنة 329 والسفير الثاني بدأت سفارته أو سفارته بدأت بعد انتهاء سفارة أبيه وسفارة أبيه لم تمتد طويلا وبدأت سفارة أو سفارة السفير الثاني فكان ذلك في الجزء الأول في الشطر الأول من الغيبة القصيرة من الغيبة الصغرى فكان الوقت حساسا والظرف حرجا فلذا لم يتحدث إمام زماننا في توقيعه الذي صدر إلى إسحاق بن يعقوب عن الواقع الشيعي الفاسد لكن في رسالته الأولى إلى المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة في أخريات مرجعية المفيد المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة 410 فماذا يقول إمام زماننا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم بالزلل الذي أصاب الشيعة ولم يكن في هذا الوقت القضية لها جذور منذ زمان الغيبة الصغرى نعود إلى مرجعية أكبر مرجع من مراجع الشيعة في زمان الغيبة القصيرة في زمان الغيبة الصغرى المرجع الكبير الشلمغاني الكبير وحكاية الشلمغاني حكاية طويلة لا مجال لسردها ألا لعنة الله عليه هو أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى وخرج اللعن من صاحب الأمر بخصوصه ألا لعنة الله عليه ألا لعنة الله عليه وعلى مقلديه وأتباعه بعد أن صدر اللعن عليه من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون هؤلاء خونه، قبل قليل قرأت عليكم وذكرتكم بما جاء في وصيه امامنا الكاظم، وهو في طاموره الحبس لابن سويد السائي. لا تاخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الامناء هم رواه الحديث هؤلاء هم الامناء الامناء هم الذين ياتمنهم ال محمد على معارفهم وعلى ثقافتهم وعلى دينهم آل محمد لا يأتمنون الماسونيين على رواياتهم وأحاديثهم ومعارفهم وثقافتهم لا يوفقون الماسونيين لمعارفهم وأسرار حديثهم ومعرفة قرآنهم وتفسيرهم والإحاطة بأسرار قراءتهم للقرآن لا يوفقون الماسونيين وانما يخذلون الخونه النواصبه الذين تبنوا مناهج النواصب وغطسوا في العيون القذره الكدره ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي ما أراد الإمام أن يتحدث عنه لأن الظرف كان حساسا في الرسالة الثانية الإمام يقول للشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه لماذا غير مكانه يقول ألجأ إليه ألجأني إلى ذلك ألجأني إلى التغيير ألجأ إليه من؟ السباريت من الإيمان السباريت بالتعبير الشعبي العراقي يعني السرابيت السباريت جمع لسبروت والسبروت هو الذي بإمكانه أن يشتغل لكنه لا يشتغل هذا هو نفس المعنى الذي يعرفه العراقيون في ثقافتهم إذا كان هناك شخص بإمكانه أن يعمل لكنه كسول فماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه هذا سربوت هذا تارك عائلته وتارك شغله ورايح يمشي ويا ذولا السرابيت له شغل له عمل لا فائده لا منفعه فالإمام يقول عنهم السباريت من الايمان، السباريت من الايمان ما هم نواصب السقيفه؟ لان نواصب السقيفه لا يمكن ان يوصفوا بالايمان، الايمان هو التشيع لعلي وال علي. نواصب السقيفه لا علاقه لهم بهذا الموضوع، مراجع النجف هم شيعه لكنهم يفتقرون الى حقيقه التشيع. فهم سباريت من الإيمان هم يقولون نحن شيعة لكنهم سباريت من الإيمان سرابيت المجموعة التي تحدث عنها في الرسالة الأولى وهم أكثر مراجع الشيعة فأكثر مراجع الشيعة سرابيت والآن أكثر في زماننا هذا نحن نتحدث عن الرسالة الأولى وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة والثانية وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة ما بين وصول الرسالة الثانية ووفاة المفيد أقل من تسعة أشهر بالضبط ثمانية أشهر وعشرة أيام بالضبط ثمانية اشهر وعشرة ايام ما بين وصول الرسالة الثانية ووفاة المفيد. في الايام الاخيرة من مرجعيته. لأن المفيد في اول امره كان معتزليا، يبدو ان حاله قد صلح في سنيه الاخيرة، والا فكتبه كتب معتزلية، عقائده عقائد معتزلية. وقد بينت هذا في برامجي المختلفه وهناك حلقه خاصه طويله وطويله ومفصله عن الشيخ المفيد وعن كتبه التي يغلب عليها الفكر الاعتزالي لكن يبدو في اخر ايامه تغير حاله ولذا راسله الامام ومدحه مدحا واضحا وصريحا ولكنه يخاطب اكثر مراجع الشيعه لان حوزه الشيعه كانت في بغداد ومرجعيه المفيد كانت في بغداد والخطاب لمراجع الشيعه في بغداد لذا قال لهم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم انه عهد الامامه والولايه عهد بيعه الغدير ان يتمسكوا بقران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم وان يتمسكوا بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كتب المفيد نفسه هي خليه من ذلك هي ناقضه لبيعه الغدير وهذا الامر واضح في كتبه لكن يبدو انه في اخريات ايامه قد تغير حاله، قد صلح حاله من هنا جاءه هذا المديح وهذا الخطاب موجه عبره الى اكثر مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا وَنَبَذُ الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ في الرسالة الثانية الإمام يقول للشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه لماذا يقول ألجأني إلى ذلك السباريت من الإيمان أريد أن أبتعد عن هؤلاء السرابيت إنهم مراجع الشيعة السباريت من الإيمان لأن هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين العباسيون سباريت من الإسلام أما مراجع الشيعة فهم سباريت من الإيمان لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام على العباسيين العباسيون سباريت من الإسلام العباسيون على حد الكفر الا لعنه الله عليهم من اولهم الى اخره انني اتحدث عن العباسيين اعداء علي وال علي حين اقول من اولهم الى اخره لا اتحدث عن الذين كانوا من اشياع علي وال علي أما مراجع الشيعة فهم السباريت من الإيمان لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم بعلم كأنهم لا يعلمون الإمام يقول كأنهم لا يعلمون لكنهم لازالوا محسوبين في الشيعة في الجو الشيعي فساعة الحساب الدقيق لم تأتي حينما تأتي ساعة الحساب الدقيق حينئذ يشخص من هو الشيعي ومن هو غير الشيعي وهذا لا يكون إلا على يد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولذا إمام زماننا أيضا يقول في الرسالة نفسها في الرسالة الثانية انني اقرا عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار لشيخنا المجلسي وطبعة طبعه دار احياء التراث العربي الرساله الاولى جاءت في صفحه 174 وما بعدها والرساله الثانيه جاءت في صفحة 176 وما بعدها وها أني أقرأ عليكم من صفحة 177 ماذا يقول إمام زماننا؟ المصدر الأصل لهذه الرسائل الموجود بين أيدينا هو كتاب الاحتجاج للطبرسي هناك رسالة ثالثة ضاعت ما وصلت إلينا لا ندري ماذا ذكر فيها صاحب الامر عن مراجع الشيعه يبدو انهم ضيعوها لان الامام ارسل الى المفيد ثلاث رسائل بأيدينا رسالتان والرساله الثالثه ضيعوها علسوها علاسها من الدرجه الاولى ماذا يقول صاحب الامر ولو ان اشياعنا اتمنى عليكم ان تدققوا في هذه الكلمات وقت الحلقه قارب على الانتهاء بل انتهى وتجاوزت وقت الحلقه المحدد ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم إنه يتحدث عن المراجع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ويتحدث عن أتباعهم لأن أتباع المراجع سيكونون أيضا ناقضين للعهد فهم يقدسون هؤلاء المراجع الذين خانوا إمام زمانهم ولو ان اشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم فما هم باوفياء لو كانوا اوفياء لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا اذن المشكله هي في الواقع الشيعي قبل ان تكون في الواقع الناصبي انا لا اتحدث أن العلة الكاملة هي هذه أنا أحدثكم عن بعض شيء من سطور من بعض صحائف الغيبة فلسفة الغيبة في كل تلك الصحائف أنا أحدثكم عن بعض شيء من بعض سطور من بعض صحائف الغيبة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم إنهم غادرون لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فهم ليسوا على معرفة بنا لو كانوا على معرفة بنا لالتقيناهم على معرفة صادقة منهم من هنا أقول لكم من أن شرط خدمة صاحب الأمر أن نكون على عقيدة سليمة والعقيدة السليمة معرفة ولا بد أن تكون من المصادر الصحيحة الأصيلة عودوا إلى مجموعة حلقات اعرف إمامك وثنوا بعد ذلك على مجموعة حلقات هذا هو الحسين ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ما هو هذا الشيء الذي يكرهه الإمام منا ولا يؤثره منا هو هذا الذي بيّنه في الرسالة الأولى مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أن تمسكوا بهذا المنهج الناصبي الطوسي كان موجودا في زمان هذه الرسالة والسيد المرتضى كان موجودا وهم من جملة الذين خوطبوا بهذا الخطاب فهم غاطسون في الفكر الناصبي وفي الفكر الاعتزالي وصارت المرجعية لهم من بعد المفيد فالطوسي كان موجودا لأن الطوسي التحق بالشيخ المفيد قبل وفاته بخمس سنوات الرسالة الأولى جاءت إلى المفيد قبل وفاته بثلاث سنوات يعني أن الشيخ المفيد كان الرسالة الأولى وصلت إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بثلاث سنوات يعني أن شيخ طوسي كان موجودا لأنه التحق بالمفيد قبل وفاته بخمس سنوات وأما المرتضى فهو على اتصال بالشيخ المفيد منذ أيام صباه منذ أيام شبابه منذ أن كان صغيرا كان على تواصل مع الشيخ المفيد والثقافة التي كانت منتشرة آنذاك عند العباسيين وحتى عند الشيعة هي الثقافة الاعتزالية الذي يكرهه صاحب الأمر هو هذا هو هذا الذي أشار إليه في الرسالة الأولى صار وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن وشيكا جدا اقطع الكلام وساوصله في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى هذه العناوين الفرعيه وهذه الموضوعات المتفرعه عن العناوين الرئيسه المتقدمه موضوعات ضروريه جدا وفي غايه الاهميه يجب عليكم أن تتابعوها حينما أقول يجب عليكم لا بإيجاب من عندي وإنما وجوب تحصيل ثقافة أهل البيت هو الذي يلزمكم بذلك زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان